Divorul anului la casa alb, Donald Trump Jr. Isoia Sanghi spun adiodu după 12 ani de cesnicie. Vanessa Trump, socia fiului cel mai al presubliniere din american Donald Trump, a depus joi o cerere de divorc de socul său, Donald Trump Jr. La un tribunal din New York, după o cesnicie de 12 ani sublinierei 5 copii împreună, relatează agenciile EFE subliniere AFP, scrie Ager Press. După 12 ani de cesătorie, am decis să ne despărțim. Vom avea mereu un enorm respect, unul fac de celălalt subliniereit pentru familia noastră. Avem împreună 5 copii frumo sublinierei care rămân prioritatea noastră. Cerem să ne fie respectat via ca privat în această perioadă, au anunțat cei doi soci într-un comunicat difuzat de purtorul de cuvânt al Trump Organization, compania care conduce imperiul imobiliar al familiei Trump. Cei doi soți se confrunt cu probleme, se pare din cauza absencelor prelungite ale lui Donald Trump Jr., în vârst de 40 de ani, iar apropiaticii cuplului au declarat ce se asublinieri ca care la lor se se încheie cât mai curând cu un divorc, notează ziarul New York Post. La urma s Trump a făcut acest pas, prezentându-se la Curtea Suprem din Manhattan pentru a divorca de fiul cel mai al presubliniere din sua sublinierei care conduce afacerile tatălui său, după ce acesta s-a delimitat de organizație înainte de alegerile prezidențiale din 2016 care l-au propulsat la Casa Albă. Problemele sunt de mult timp prezente. Cuplul spera să rămână împreună pe perioada mandatului lui Trump, însă a devenit tot mai greu să sublinieră îi rezolve aceste probleme. El nu este niciodată prezent, a declarat o sursă apropiat celor doi soți, ziarului New York Post. Vanessa Trump, fost top model în vârstă de 40 de ani, sper să nu fie nevoie de o bătălie judiciar pentru a obține custodia copiilor sau pentru bunurile sale. Cuplul s-a cesetorit în 2005 pe proprietatea lui Donald Trump din Florida, Mara Lago, unde s-a cesetorit sublinierei actualul presubliniere din te cu Melania sublinierei unde cuplul prezidencial sublinierei petrece vacanțele.